Працюватися! Ми знаходимося у урощищі класни, яке грунь борщавице. називається. є це. 150 хлоп. Що таке осенівка? Осенівка — це коли вівці сходять з літа з і... У нас в середньому 15-18 вересня забирають на осенівку. Ділять ці вівці по 150-200, у кого 300 голов на осенівці. Вівці осенуються, пускаються барани дівцям, а до вівці гонялися. Ну, вівці фактично на осенівці гоняться. І осенівка триває десь фактично до снігу. До, снігу. до першого снігу. Як випадає сніг, тоді люди починають собі додому розбирати вівці. — А скільки у вас своєх у вас, тут є? — 36 голов моїх. Ну, вівчарство — це у мене як хобі. У мене є основна робота — ветеринарна медицина, а вівчарство — це як хобі. Я без того не можу. Я ну, люблю вівці і все. Я, мене тягне від вівцями. Це, це хобі моє, фактично. Це так, для душі, але трошки є і прибільне, бо люди оплачують за осенівку, кожен тиждень оплачує святий. — А можете сказати, ну, приблизно ціною Того року було 22 гривні, а зараз не знаю. 23-25 буде. Не знаю. Около трьох тисяч. Трьох А за весь час осенівки? В середньому 20 тисяч. Залежно кількоте. Може бути сім, може бути 10 тисяч. Це тільки осенівка, але ви ще можете виготовляти і серп, правильно? Е -е, виготовляється сир, боївці обов'язково мусить з осені доїти, боївці б ну, бавилися, пішли запалення вимініти, вівці би все збавили. Вівці е -е, мусить доїти, продаювати періодично. Чи раз на день хоча б продоювати 10, виготовляється сир, і Ну, весь сер, тисяч, сер вам. Так. Уже сир, виходить, мені йде. Якщо я залишаю на брендзі, продаю десь люди питають, продаю ще так. То... Плюс-мінус так. No. Але тяжко досить, бо фактично, якщо у двох би був трошки легше, в одному 150 львів достатньо, тяжко. А 100, які так, витрати йдуть на осенівку? Чи без витрат? Витрати? Та йдуть витрати, бо кощери треба загородити, припустимо, дерева виписати, аби було чим погорітися у застоці вечором. гірська карпатська порода овець. Але маю я, я отримую свої власні вівці. У мене Туркан-Букулай, Румунська порода. І барани, вівці мають. І барани тут маю, три барани, тільки Туркан-Букулай. Таких баранів я не маю. А барани звідки мають тебе привозити з Румунії? Ні, немає такої можливості на даний час. Тут є у нас у людей. Є в Чачівськ, Чачівській районі, в Хузькому районі є, що люди мають уже роки, розводі, продають ягнята, продають барани старі, можна купити. Всі білі собаки великі, вони відіграють роль. Від хижака вночі гавкають як колокошари. як іде хижак, припустимо вовк, у нас має поширено, що вовк може приходити, і вони гавкають. А це мале чорне це гонільник. Це ж на вівцю струнгу та й завертає. Так, так, були випадки. Недавно взяв вівцю в мене одну, такі тут чоловіка. Фактично літом, якщо є вуха, з вівці що приноситься вуха, знак. Тоді вівцюси не платити. Якщо немає ніяких, ніяких доказів, немає вух, е, вівчар повинен літом заплатити Тобто вівчар, вівчар. зникла безвісти і, і вівчар, вівчар повинен, повинен відшкодувати повну... повну власність, вартість вівців. Е, Осінню такого немає, чи є вуха, чи немає вух. Якщо толковий газа, так, щоб був з тим десь давно, чи то він то розуміє, що може пропасти. Якщо ні, то вівцюси відшкодовує. А, а яка вартість вівці? Від тисячі до тисячі гривень. Але, або вівцю. Просто головне скупити другу вівцю і чоловіка віддати. Це також вбеток, якщо так іде. Ну так, вбеток так. А ви ще казали, що ви виготовляєте дзвінки. От, можете, будь ласка, розказати про сам процес? Так, виготовляю дзвоники, виготовляю з латуні, Маю піч на газу. Е... Оце всі дзвоники, це все ваша робота? Так, це моя робота і всі мої власні. Так. Е... Маю піч на газу. розгріваю латунь е... до температури 1180-1200 градусів, вона рідка стає, фактично, як вода. Заготовляю форму з піску, і заливаю, потім обробляю, обточую, обробляю. Вони а готую. яка вартість самого дзвінка? Скільки коштує його виробити? Ну, сама вартість, що я вже продаю, від 150 гривень до 600 А від чого залежить? Е, величина. Далі, так, є це припуст... колокіл або дзвінок зараз, так? Чи... Е, ні, колокіл це є бляки виготовляється. Ага. Бляк виковується в кубані, робиться дека і виковує гелів таков. Uh -huh. Я виготовляю деколи колоколи, як маю час. Ну, більше зараз із дзвониками. Дзвоник з дзвоник царкотами на коні латуні. А дзвоник він йде від, від висоти, припустимо. Є назви, парежі є, є просто гладуне, дуплаки, є дзвоники, є кругліки. Бо маленький дзвоник піде, припустимо, 300 грамів латуні. Так? Mm -hmm. Латунь теж має свою ціну і за неї треба заплатити. І на маленький дзвоник треба менше нагріти, меншу кількість і скорше нагріти, і менше газу піде. А на більший дзвоник, якщо на нього треба кілограм латуні спалити, якщо вихід його пів кілограма, то тоді е... відповідно і вартість його більша. На даний час ні. Mm -hmm. На даний час це невигідно. Бажано, аби держава допомагала людям, які отримують віз, аби допомагала якимись, якимись фінансовими, аби, аби люди мали якусь охоту до тих оваць, а то люди спродають постійним часом щорік, то менше овець. А ви плануєте розширювати свою повіту? У подальшому думаю, що так. Скільки має ми... роки? Три роки буде навесно. Дає є букулай зарослі, і морди мають. Це їхня така одна. І повна така, як би розчисав. Поверте. Це чистокровний? Так, це чистокровний баран. Це. Більше, як у наших кільськокарпатських. А Але багливі? Е, ні. Вони менше корму споживають, як наша карпатська вівця. Їм, на на, зали... їм на зиму менше. Вони накопичують всередині. 1 кілограма, від кілограма до півтора кілограма міжкишечного жиру. І вони щодо того жиру в зимі живуть, їм лише, лише піддавати. Якщо зима е, така млава, що немає багато снігу, вони можуть поживу мати, що десь ходіш, то бруньки, е, ожена, і їх фактично годувати менше треба, як нашу гірку породу. породить. Ну і більше відповідно від наших.